Zilší ilších kolonási pod ocovi ma ceberi i mojej, i tvojej na to nám branili v rám zemi malko, otebo pekára bez mých zabraní Zliśne boky, do horlada, do najlipšej... mi danie